Tericeanu se distanează de marele meeting al PSD, am discutat în interiorul ALDE. Resubriniere din telesenatului, din Popescu Tericeanu, a declarat miercuri ce nu dore subriniere te se comenteze intenția PSD de a organiza un meeting. El a precizat, că această inițiativă nu este criticabil, dar a precizat foarte clar ce nu este o acțiune a coliei de guvernare, ci una a PSD. <fie> Eu m-am pronuncat în lecturi cu referendumul sub liniere, mai ales cu demersul pentru organizarea referendumului, demers care a fost materializat prin strângerea a peste 3 milioane de semnturi. Am discutat acest lucru sub în cadrul ALDE. Acum, în ceea ce privește sub pe mitingul, nu am să fac comentarii, este o decizie a partenerilor noștri tride de coaliție, a PSD. Sublinierea i cred ce-a dat posibilitatea cercenilor să-i subliniere manifeste opțiunile Nu poate să fie un lucru criticabil, a explicat Tericeanu, într-o declarație acordată acordat presei, la Palatul Parlamentului. Presublinierea din Tele PSD, Liviu Dragnea, a anuncat, luni. Ce socialdemocracii vor organiza, luna viitoare, un miting de anuploare în București sub linieră, tip pentru susținerea familiei tradiționale? La finalul lunii martie, Celin Popescu-Tericianu declara ce trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei în Constituție. Transmitându-le celor care au îngrijor ce România ar putea deveni o car mai puțin liberal, ce acest lucru nu se va întâmpla. Eu rămân la convingerea că nu putem să neglijăm 3 milioane de semnturi ale cecenilor români pe această problemă. Suntem obligați, practic. Se organizme un referendum sublinierei, sigur, celor care au îngrijor ce România va deveni mai puțin liberal, eu am să le spun ce nu. Avem în acelea sublinierei timp în vederea secadrme, din punct de vedere legal. Cât mai bine parteneriatul civil sublinierei în a sublinierea fel încât să putem da un anumit confort sublinierei celor care apar în altor tipuri de minorit ci, spune Atericianu. Camera Deputaților a adoptat în mai 2017 inițiativa cecenească de revizuire a Constituției care prevede ce familia se întemeiaz pe ce liber consimcit între un bărbat, sublinierei o femeie, semnat de 3 milioane de ceceni. Iniciativa trebuie adoptată şi de Senat, în calitate de for decizional, ulterior fiind necesară organizarea unui referendum. Presubliniere din Teleclaus Johannes a cerut pe 14 martie Parlamentului reexaminarea legii pentru modificarea sublinierei completarea legii 3 pe 2000 privind organizarea sublinierei des subliniere urarea referendumului.